فترة قديمة عرفت بالتاريخ المظلم شكلت الممر السرية للعالم المفقود ما وراء البحار فقد كانت حقبة مخيفة في قصة الأرض الأولى ظهر فيها أقوام مجهولون واستطاعوا ضرب أقوى مدن العالم آنذاك إلى أن أصبحوا لغزا أسطوريا ورعبا سرمديا عرفوا بين سكان العهد القديم بشعوب البحر المظلم من هم هؤلاء الشعوب الغامضون وأين يعيشون؟ وكيف لبحارة غزاة تدمير مدن وقرى تتبع لأقوى ممالك العهد الثاني للبشر؟ والسؤال المحير أين اختفوا؟ وهل هم يعيشون بيننا الآن؟ سنعود بكم إلى الألفية الثانية قبل الميلاد ونفتح جانبا مجهولا في التاريخ المظلم ونروي لكم قصة شعوب البحار قصة قبائل الأرض المجهولة إنه القرن الثالث عشر قبل الميلاد وتحديدا على سواحل البحر الأبيض عندما أمطرت مدن حوض المتوسط بوابل من النيران والمعارك من قبل شعوب مجهولة أتت من وراء البحار عرفوا على أنهم مجموعة من الغزاة الجبابرة الذين غزوا المدن والقرى الساحلية انطلاقاً من بلاد الشام ووصولاً إلى الإمبراطورية الحثية الاناضوليه ولكن النصيب الأكبر كان لمصر القديمة فقد كانت أرضاً للذهب والثروات ومطمعاً للممالك والإمبراطوريات وبالرغم من تصديها لجل الطامعين إلا أن شعوب البحار لم تستطع ردعهم في الكثير من المعارك وقد اكد هذا نقش قديم على مسله تانيس عندما همس فرعون مصر وقال لقد قدموا من البحر بسفنهم الحربيه ولا يمكن لاحد الوقوف ضدهم فلقد وصفوا كالاشباح يظهرون فجاه ويغزون ويضربون ومن ثم يختفون لم تذكر البرديات المصرية ولا حتى المصادر التاريخية تحديداً واضحاً لأصول هؤلاء الشعوب إلا أن المصريين القدماء أطلقوا على القبائل التي يتكونون منها بالشردان والشكليش ولوكا وتورشا وأقواشا فلقد كان تاريخهم جله مجهول ولم يصلنا منه إلا اليسير والقليل وأغلبه من المصادر المصرية التي عاصرت غزواتهم وحروبهم الكبيرة وتحديدا في الفترة الواقعة بين سنة 1178 و 1276 قبل الميلاد اقترح بعض الباحثين أن هؤلاء الأقوام هم التروسكيونيون المتجذرون من الحضارة التروسكانية في إيطاليا القديمة وبعضهم نسبهم إلى البلستينيين سكان بلاد الشام فيما اعتقد البعض الاخر انهم ينتمون الى اراض بعيده ومجهوله وتبقى هذه الاراء مجرد تخمينات لا اكثر وللبحث في هذا المجال من اجل معرفه حقيقه هؤلاء الاقوام يجب علينا العوده الى قصصهم الاولى ضد الفراعنه الثلاث ذكرت شعوب البحار لدى ثلاثة من فراعنة مصر القديمة وهم رمسيس الثاني وابنه ميرنبتاح وحفيده رمسيس الثالث كان رمسيس الثاني واحدا من أكثر حكام مصر تأثيرا في تاريخها القديم فلقد استطاع تأمين الحدود ضد غزو قبائل البدو وتأمين طرق التجارة الحيوية لاقتصاد البلاد وما يخدم بحثنا في هذه الفترة أنه ورد نقش قديم ذكر فيه شعوب البحار على أنهم كانوا حلفاء للحثيين الإمبراطورية الأناضولية قبل الميلاد ولكن بدون أن يشير النقش عن المكان الذي أتوا منه أو حتى من كانوا جل ما ورد فيه هو تفاخر رمسيس الثاني بنصره على شعوب البحر الجبابرة في المعارك ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك لأن الانتصار المزعوم لم يكن إلا على فرقة صغيرة من شعوب البحر وليس على الجيش نفسه وهذا ما أكده نقوش الفراعنة الذين أتوا من بعده وكيف أن رمسيس الثاني انكسر أمامهم وهو ما بينه ابنه مرنبتاح واجه مرنبتاح المتاعب من قبل شعوب البحر المتحالفين مع الليبيين من اجل اجتياح الدلتا، دلتا النيل من عهد 1209 قبل الميلاد، حيث روت النقوش ان مري قائد الليبيين تحالف مع شعوب البحر لغزو مصر، وهنا يعطينا الفرعون مرنبتاح مفتاحا لمعرفه هؤلاء الاقوام. عندما أشار إلى أن التحالف الليبي قادم من البحار الشمالية وذكر أسماء دول مجهولة وقال لقد قدموا من البحر الشمالي من أقواشا وترشا ولكا وشردان ولكن الغريب أن هذه المناطق لم يعثر على أي منها في الخرائط القديمة ولم يستطع أحد من تحديد أصول الأسماء فلقد كان الشيء المؤكد الوحيد هو وصف مرنبتاح لهم بانهم الخصوم الاقوياء، ومع ذلك ادعى كما ادعى والده من قبل انه انتصر عليهم نصرا تاما، وقام بتخليد قصته في نقش الكرنك، وعلى المسله في معبده الجنائزي، وهنا لم يبقى امامنا سوى نقوش الفرعون الثالث، رمسيس ابن مرنبتاح. في عهد الفرعون رمسيس الثالث هاجم الشعوب البحر قادش المركز التجاري للمصريين وحاولوا مجدداً غزو مصر بغارات سريعة على طول الساحل الشمالي وقد قام بصدهم رمسيس الثالث عام 1180 قبل الميلاد ولكنهم عادوا بقوة فذكر رمسيس ذلك في نقشه وقال لقد تآمرت علينا كل البلاد الأجنبية في جسرها كل الاراضي سقطت وتبعثرت في النزاع، لم تستطع اي منطقة مقاومة اسلحتهم، ابتداء من خاتي وكودي وكركميش وارزاوا والاشيا. كلها ازيلت مرة واحدة. لقد ابادوا سكانها، وبدت ارضها وكأنها لم تكن موجودة من قبل. كانوا يتقدمون الى الامام باتجاه مصر، بينما كان يحضر اللهب لهم. وضعوا ايديهم على البلدان على امتداد الارض، قلوبهم كانت واثقه، حتى قالوا: ستنجح خططنا. ما يظهر لنا بوضوح في هذه المخطوطه انهم هم انفسهم المجموعات التي هاجمت مصر مع الليبيين في عهد ميرنبتاح، حيث اشار رمسيس الثالث انهم كانوا واثقين من النصر، فقد دمروا سابقا الدوله الحثيه التي وردت في نقشه باسم خاتي. ويعتقد الباحثون أن البلدان التي ذكرت في المخطوطة هي مناطق فلسطين والمكتوبة في اللغة الهيلوغريفية البلس كما ذكرت التشكر وهي منطقة قريبة من ساحل كنعان بالقرب من حيفا إلا أن هذا غير مؤكد كانت معركة رمسيس الثالث معهم مختلفة عن سابق أسلافه من أبيه وجده فلم يقم بالاشتباك معهم في مناطق مفتوحة بل اعتمد على استراتيجية بديله تقوم على حرب العصابات واستطاع صد هجومهم عام 1178 وسجل المصريون مرة أخرى تفاصيل النصر العظيم وذكر أنه استطاع قتل قسم كبير منهم وأسر آخرين فجند البعض في الجيش المصري وبيع الآخر كعبيد اختفى ذكر شعوب البحر من المصادر التاريخية بعد هزيمتهم من قبل رمسيس الثالث ولا توجد أي معلومات عن المكان الذي قدموا منه إلا أنهم بقوا لقرابة المئة عام أكثر الغزاة البحرية رعبا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد عرضنا لقصص شعوب البحر المظلم مع الفراعنة الثلاث نجد وضوحا أنهم كانوا معروفين جيدا من قبل المصريين القدماء وذلك من خلال عدم الإشارة لهم على أنهم شعوب غريبة والتأكيد المستمر على أنهم قبائل من الجبافرة حيث يذكر المؤرخ مارك فان ميروب ويقول إن التساؤل حول هوية شعوب البحر سيبقى دون أي جواب فلا يوجد نقاط بحث يمكن الرجوع إليها ويضيف قائلا ستبقى هوية شعوب البحر الحقيقية لغزا والبشر دوما ما ينجذبون إلى الألغاز فهؤلاء الأقوام لا يدرى من أي أرض أتوا إلا أن معهد ماكس بلانك الأمريكي كان له رأي آخر وهو معهد متخصص بالتحليلات الوراثية فقد قاموا بالبحث في أصل أولئك الشعوب وتوصلوا إلى أن أصولهم تعود إلى الشام وفلسطين والأردن وأسموهم بالفلسطينيين القدماء وبالأخص بأنهم وصفوا بالجبابرة وقد بيّن الله تعالى في قصة موسى مع بني إسرائيل أن أرض فلسطين كان يقطنها قديما قوما من الجبارين الذين لا يقهرون ولكن الكثير من الباحثين يعتقدون أنهم موزعون في مناطق مختلفة وبالأخص في جزر بحر إيجي وذهب البعض أبعد من ذلك وقال إنهم أقوام أتوا من وراء جبل قاف والله تعالى أعلم وأجل يمكننا القول أنه من شبه المستحيل للأسف أن يعرف أي أحد أصولهم لأن جل ذكرهم في الآثار المصرية اقتصر فقط على تدوين الانتصارات وحمايتهم لمصر من شعوب البحار فلقد كانوا جيشا ذا قوة جبارة في حقبة قديمة عرفت بالتاريخ المظلم وفي الختام من الصعب الجزم بحقيقة شعب ما ونحن لا نعرف عنه إلا القليل فلا يستطيع أحد أن يصدق الفراعنه، فلقد شوهوا وغيروا الكثير من حقائق التاريخ ولكن الأدلة الأناضولية والشامية تؤكد قيام شعوب بحرية غامضة بالسطو والنهب وفرض القوة على مياه شرق المتوسط الله تعالى أعلم بهم وبماك ي...